وأخرجها للمكتبة الوطنية مشكورًا الأستاذ عن اللطيف الحقيقي. إذن أولًا قبل أن نشرع في بداية هذه أود أن أشكر المنظمين، منظمي هذه جمعية أصدقاء جمعية مع جمعية الأمل للمتقاعدين والمسلمين في عائش كذلك اود ان اشكر جماعه عائش على دعمنا لهذا النشاط وعلى سعي الحثيث مؤخرا لدعم جميع الانشطه الثقافيه المحليه كذلك احب ان اشكر الساده المشاركين في هذا النشاط الذين اتشرف بتقاسم المنصه معهم الساده الاساسية قبيله الاستاذ المهتم الصحفي السيدي والاستاذ عبد القادر صاحب الكتاب الذي سيمتعنا بقراءته في مضامين هذا الكتاب كذلك اود اشكر جميع الحضور الكريم السيدات والاستاذ الحضور الكريم الذين لم عن الحضور رغم الاقراءات ورغم ان وقت تحيا مراس يعني الدوام خصوصا ومع ذلك إذن في إطار برنامج تخصصي بين يذكر كذلك في سياق استكمال او الوفاء باستكمال مشروع ساعد مع الكتاب من المدعو من وزاره الثقافه من وزاره الشباب والثقافه والتربص وقطاع الثقافه وكذلك في سياق الثقافه كالتراث من خلال الاحتفال باحد ابطال هذه المدينه التاليده المدينه التاريخيه والرئيس عربي الاستاذ محمد أشرفي الشهير بسيري وكذلك تقديم آه الكتاب لمؤلقة هذه المحلية يعزز الترابي آه الذي نتوقع الجماعية للمساعدة المحلية البقيرة آه من حيث يسترس خاصة أن ذلك عارقة بالتعليق والتوتيق إذن الشعاء آه الرشرة في آه آه بداية محافظة هذه الجنسة الذي و... سيتواصل في مسقط راسه بالعائش التي في عصرت بها مرحله فوضى العائش ما بعد اعلان الاستقلال والمخاضات السياسيه العسيره التي عثر حزب الشورى والاستقلال ثم الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه والاتحاد القومي الشورى مسار ادى به الى تجارب مدينه بين السجن والمستشفى قبل ان يعانق الحريه ويشهد على بدايه مرحله اخرى وجد فيها محمد السلفي نفسه مستشارا بالمجلس الجماعي للعرائش يكشف الكاتب ايضا عن جانب محمد السلفي المتامل والمتفلسف ويحمل بين دفتيه مجموعه من الاضاءات على مستوى الحياه الاجتماعيه والسياسيه بمدينه العرائش بعد الاستقلال بل وحتى مؤامرات بوليسيه وما تحمله من تشويق كما يحمل اشارات عن بعض الشخصيات والاعلام التي تعامل معها او تواصل معها من قبيل القاضي عبد السلام مسطور البرتغال آه، مقاومه نظام الهلال الاسود الزعيم الاسباني فرانسيسكو فرانكو القاده السياسيين والمناضلين عبد الرحمن اليوسفي واحمد بن سودا ثم يتسم عبد الحافظ بكتابه بإدراج مجموعة من الشهادات في حق البطل المجهول محمد أشرف السيفي، والذي لا نعتبره مجهولاً، بل هو معلوم، وسيتبع وجوده كل قلوبنا وذاكرتنا إلى ما شاء الله. أه نعطي فرصة لأستاذ أه محمد السيفي محمد الدمرة وحسن الجبالي لا اقول الذين اسسوا اول مدرسه اهليه بلعبكم هي الاولى والاخيره المدرسه الاهليه استطاعت ان تعيد شيئا من التوازن في القطاع التعليمي بما بينها والذي كان منتصرا تماما التاسيس على المدرسه الاسبانيه العربيه وعلى المدرسه الفرنسيه العربيه وهما مؤسستان تعليميتان تقريبا لمصادر واحداث حكمي الاحتلال انذاك فكان المتخرجون من, يواصل من المدرسه الاسبانيه يواصلون دراسه عربيه القرى بينما خريجي المدرسه الفرنسيه كانوا يواصلون الرباط اما تلاميذ المدرسه العليه فكان تعليمهم متشبعا بقيم الدين الاسلامي الحديث نارها من كل المعارف والعلوم منضبطا للتوارث الامم والوطن، الأمر الذي خلق انطباعا إيجابيا للمدرسات المحلية وجعل المدرسة الأهلية قبلة لجل أولياء الأمور من المغاربة المسلمين، ولعل أمور الأهلي اليوم سيدي محمد أشرف في أحد الأسماء التي درست في هذه المدرسة الأهلية أما السي عبد الأمثل المعنى في هذه المنصة فهو أستاذ للتعليم الإبتدائي إعداد في مجموعة من المناظر الإعلامية المحلية والوطنية ناشط جمعية ويساهم في الشغل على تنظيم مجموعة من الأعمال الفيعلية والمشاريع التنموية ذات الصفة التشاركية سواء هنا بالعائش أو في العاصمة البريطانية بوخم وأذكر أنه كان بين أنشط أو المشاركين في فريق المحاكم التي كانت مكلفة بترميم كنيسة صنع معنا اليوم بقراءة في من كتاب بمداخلة تحت عنوان المتوقفات مع شهادة شهادة الأستاذ التاريخي التاريخية وليس دمر وحسن الإجبالي لا أبد الذين أسسوا أول مدرسة أهلية بلعبتهم هي الأولى والأخيرة، المدرسة الأليزية استطاعت أن تعيد شيئا من التوازن في القطاع التعليم التعليمي في المدينة، والذي كان منتصراً على التأسيس على المدرسة الإسبانية العربية، وعلى المدرسة الفرنسية العربية، وهما تقديمان مصالح وأحداث حكمي الاحتلال آنذاك، فكان المتخرجون من المدرسة الإسبانية يواصلون دراسة تنظيمية الأردن، بينما خريجي المدرسة الفرنسية كانوا يواصلون الرباط، أما تلاميذ المدرسة الآلية، فكان تعليمهم متشبعاً بقيم الدين الإسلامي الحديث، نارهاً من كل المعارف والعلوم، منطبقاً لتوارث الأمة والوطن، الذي خلق انطباعا إيجابا بين المحلية وجعل المدرسة الأهلية قبلة أه، لجولي أولياء الأمور من المغاربة المسلمين، ولعل المرشد الأهلي اليوم سيدي محمد الأشرفي أحد الأسماء التي درست في هذه المدرسة الأهلية، أما أه السي عبد الرحمن في التعليم <تصفيق> إدارة شابس ومولانا شوكران رئيسا في إطار التي تخطيط مجلس أصيحة سنة سنة 2019. ذلك أو مشروع الثقافه من وزاره وكذلك في سياق ثقافه الاعتراف من خلال الاحتفاء بأحد هذه المدينه التالية المدينه التاريخيه والأمر محمد وكذلك تقديم كتاب كتاب لمؤلف لمؤلف عائشه يعزز التراكم الذي نتوخى باجمعين للممتعه المحليه الفقيره من حيث الاصدارات خاصه بالتاريخ والتوزيع اذا نجتمع مباشره في بدايه محارب هذه الاجهزه وسوف نكتسبها اولا بكلمه جامعه على ايش والتي يستلقيها نهبه جامعه على أستطيع أن تحقق بيسي فاطمه أن تحقق بيسي ومناطق صنديد قدم حياته لنصره قضيه وطنه وحريته حريه هذا الوطن ثم نهضته وتنوير اجياله المتلاحقه بطل لم تنصفه الاقلام ولم ياخذ حقه من الاهتمام والاهتمام تناول استاذ عبد القادر الحقيقي في كتابه سيره محمد الشريف من مرحله كتاب المدرسه الاهليه الاسلاميه البرعه الى تطوان حيث تابع دراسته وانطلق مساره الرياضي في الحركه الوطنيه زمن الزعيم عبد الخالق قبل الانحراف في المقاومه المسلحه هذا المسار الذي سيتواصل في مصحف الاقصى بالعرائش التي عاصر فيها مرحله فوضى العرائش ما بعد اعلان الاستقلال والمخاضات السياسيه العسير التي عرضها هي الشروع والاستقلال قد تغري الكتاب بشكل اكبر ولكن تعطينا فرصه بعد ان يجلس وياخذ وقته لتنقيح كتابه و طبعه ثانيه او الجزء الثاني سيكون الامر فيه اكثر مرجعا واكثر غينا يعني اما اما العمليه الكتابه في أول, أول محاولة كانت خيسمة موفقة جدا وكانت في ممتعة وفعلاً وفرنسا صنعت مباراة الحقيقي